Augustin Zăgrean, fost subliniere F.C.C.R., după anuncul lui Iohannis, sesizarea Comisiei de la Venecia trebuia făcut de mult. Augustin Zăgrean, fostul presubliniere al Tealcurcii Constituționale, susține ce sesizarea Comisiei de la Venecia trebuia făcut de mult pe legile justiciei. Reacția acestuia vine după ce presubliniere dintele Claus Iohannis a anuncat ce trimite la CCR sublinierei la Comisia de la Venecia cele trei legi din pachetul legilor justiciei. Eu cred ca pre dintele a sperat pana in ultima clipa ce ei vor cont de toate aspectele, dar se pare ce ei vor să fac ceea ce doresc. Comisia de la Veneia nu de decizii, ei dau recomandări. Ceea ce spun ei, Oalia, nere, ce pun doar în acord legile cu deciziile curii constituționale, nu este adevărat deloc. O parte din punerea în acord s-a făcut în guvernarea Ciolo, dar sigur. E clar ce se operează modificări mult mai ample. Judectorii vor lua la puricat doar ceea ce va sesiza pregintele I cam trebuie să se încadreze în sesizare, pentru ce CCR ce nu se autosesizează niciodată, a declarat Zegrean la 24.